الاشكال الهندسيه بقى ليها دور برضو في البيت خلي الطاقه ما تخش تتوزع على البيت بيقولوا الصبار بيعمل طاقات سلبيه ده حقيقي بيقطع كل الطاقات الموجودة موجوده قصاده لو انا فتحت شباك قصاد باب والاتنين فتحوا مع بعض يبقى الطاقه دخلت وخرجت <تصفيق> في خمس عناصر مهمه أي في الجسم لازم تتظبط بنرتب لعمل تجربه عن بيت وعن خفايا الطاقه الموجوده بين حيطانه واساسه والوانه وموقعه وكراكيبه وادق تفاصيل وتاثير كل ده على شخصيتك ومزاجك. هنحاول نوصل للخلطه او التميمه اللي لجا ليها بعض البشر من الاف السنين لانهم حققوا سعاده في بيوتهم. نفس الخلطه اللي لو قدرت توصل لها هتغير شكل حياتك 180 درجه.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 وهو مبني بشكل أساسي على الاستفادة من الطاقة المستمدة في الأمان حتى العاصمة بكين صممت أسرها وشوارعها وفقا للتعليم دي مبادئ العلم ده بتقول أن لكل مكان عنصرين أساسيين بيتكونوا منه هما الين البارد واليان الساخن مبادئ البانك شوي بتعمل على إعادة التوازن بين البارد والساخن فمثلا موقع السرير أو مكان النوم لازم يكون في الشمال أو الشرق لأن ده اتجاه الين فبيساعد على الشعور بالهدوء والسكينة عكس مكان العمل أو المكتب فده أحسن أنه يكون في اتجاه الغرب لأنه التجاهد يعني اللي هو الفعال والنشط ومدخل البيت مثلا كل اتجاه ليه دلالة خاصة لو في الشمال فهو بيحقق السعادة والإزدهار لو من جهة الشرق فده في يسر وكمال وتنوير أما الجنوب فبكل أطرافه ففي كل التأثيرات السلبية والمشاكل والمعاناة والشقن أما المراية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 قال إن فيها خمس عناصر مهمة أي في الجسم لازم تتظبط. النار، المية، الخشب، التربة، المعدن. لو ظبطت الخمس عناصر في جسمك عمرك ما هتعي أي مرض عضوي أو أي مرض نفسي. لو عنصر فيهم زاد عن عنصر بيحصل خلل في الجسم. لو مشي صح بتحصل اسمها عجلة البناء. لو مشي غلط أو عنصر قل بيبقى في حاجة اسمها عجلة الهدم. مم. ساعتها بتحصل مشاكل عضويه والمشاكل الجسديه لو جيتي تبصي لاي سوق ناجح جدا هتلاقي نافوره حاطين حواليها زرع او فيها زرع اخضر مم. هنا انت بتدخلي عنصر الدايره فيها الزرع الاخضر ادي عنصر الخشب هتلاقيهم حاطين زلط وطوب فيها ادي عنصر تربة والنافوره اللي هي مصدر الميه هنا ظبط لك الخمس عناصر بقوه قوي وزود فيها قوي عنصر الميه اللي هي التدفق الجامد قوي اللي بيحصل قبل ما تخشي على المول. الأشكال الهندسية بقى ليها دور برضو في البيت؟ آه طبعًا الأشكال الهندسية مهمة جدًا يعني يعني لو بصينا شكل الهرم شكل المثلث، آه. فهو شكل طاقة النار فيه عالية، أوكي؟ ليه؟ علشان ينشف الحاجات اللي موجودة فيه فتظل باقية أطول فترة ممكنة، لو أنا فهمت إن الشكل المربع ده يدل على يعملي طاقات هايبر وطاقات عشوائية. وأنه يبوظ لي طاقة ويخليني قاعدة مش مرتاحة يبقى انا هبعد عن القود المربعه يبقى انا لما هاجي اختار بيتي اجيب اوضه مثلا تكون مستطيله آه. الى حد ما لان المستطيل في عنصر الخشب طب لو بيوت يعني حر نعمل السقف ايه نعملها مسطح زي ما بنعملها او القبه طبعا اروع واروع واروع واروع واروع هنا طب ده لو ما احنا عندنا امكانيه ان احنا لسه هنبني البيت لو البيت مبني بقى نقدر نعمل نحاول نصلحه الاقي مثلا فيه كمر انا قاعده تحتيه او كمر موجود فوق طربسه السفره أو فوق سرير ابني أعرف على طول إن هو هيعمله صداع على طول لأن الطاقة ما فيهاش سريان هنا الطاقة بتحصل إيه؟ بتمشي بتمشي تلاقي الكاميرا تروح نازله على دماغي اللي قاعد أما بلاقي طرقة عندي أول حاجة بقولها لهم حطوا إيه؟ حطوا فيها ترابيزة مدورة أول ما تخش خلي الطاقة ما تخش تتوزع على البيت م. ما تخليش حاجة الطاقة تمشي بس ستريت لإن لو أنا فتحت شباك قصاد باب والاتنين فتحوا مع بعض يبقى الطاقة دخلت وخرجت الألوان من. ليها علاقة بقى. طبعا الألوان موال في علاج كامل اسمه العلاج بالألوان مم. إن أنا ازاي أرفع كفاءة طاقة إنسان بلون أحط قصاده ازاي إن أنا أهديه بدل ما هو هايبر أكتف مم. أو أطفال عمالين يضربوا بعض أو يشربوا ايه زي أو إيه ألوان ايه مثلا؟ المصانع مثلا مم. بيتلبس اليونيفورم بتاعها ايه؟ يا أورنج يا أحمر صحيح صح كده علشان العامل يفضل يشتغل بطاقه قد تحت 10 الطاقة والحيوية، اوكي طول ما هو قاعد بيشتغل اي إيه الخيبه بقى في المصانع اللي تلاقيه اليونيفورم اللي بتاعهم عامل أزرق. ازرق انا خليت العامل بدل ما هو بيشتغل قاعد في حاله خمول وركود بيقولوا الصبر بيعمل طاقات سلبيه ده حقيقي احنا بنقول نبقى ماتشنج مع الكون الصبر يبقى موجود في الاماكن اللي ربنا خلقه فيها الصحراء هو بيشتت الطاقات السلبيه الموجوده في المكان الفقر الشديد الجذب الناشف قوي اللي ما فيهوش ميه, مية تمام وطاقات الموت بيطلع في المقابر والحاجات دي هو فعلا بيشتت الطاقه السلبيه فبيشتت الطاقات السلبيه في الاماكن دي لان هو بيبقى سنونه رفيعه قوي فبتقطع زي السكينه كده الطاقات الموجوده في المكان وطاقات في الاماكن دي بتكون الاماكن إن هي اه تتشتت الطاقه طيب انا لو انا في ده في طاقتي في هالتي بيقطع كل شيء هو ما بيفهمش، آه. زي المنشار كده بيقطع كل الطاقات الموجودة قصاده، فأنا كشخص هتعب. اللي فهمته في رحلة بحثي مع أهل الخبرة، مفيش حضارة أو قوة بشرية غيرت في التاريخ إلا واعتبر الطاقة البيوت عنصر أساسي في بناء مجتمع قوي ومتقدم ما يقدرش عليه حد. قدماء المصريين عملوا كده، والبابليين وكمان الصينيين. بيتك هو مملكتك. لأنه المعمل الحقيقي اللي بين حيطانه ومحتوياته بتتشكل فيه نفسياتنا، ونستمد قوتنا اللي بيها بنقدر نتعامل ونعيش. اطرد من كل زاوية منه اللي بيعاكس حياتك ويلخبط حالك. أجذب الطاقة في كل شبر فيه. خد من الطبيعة قوتها وقدرتها، ومن الألوان بهجتها ومتعتها.